تعرف الملحمة بأنها حكاية قصه مؤلفة بشكل شعري طويل وتفصيلي وكانت الملحمة تعد في العهد الإغريقي إلى جانب المسرحية والشعر ثالث نوع من أنواع الأدب وفيما يتعلق بأصولها الأولى فكان للملحمة طابع شعبي أكثر من الفنون والآداب الأخرى أي أن مؤلفيها غالبا من الشعراء الذين أصبحوا يسمون فيما بعد بالشعراء الشعبيين وكما هو الحال في العصور القديمة لم يكن هؤلاء قادرين على القراءة والكتابة وكان يعتمدون في تأليف الملاحم على الفطرة الشعرية والذاكرة وكان هؤلاء الشعراء يتجولون في غالب الأحيان من مكان إلى آخر ويقدمون أشعارهم في الاحتفالات والمناسبات العامة. وفي كثير من الأحيان كانوا ينشدون تلك الأشعار بمصاحبة الموسيقى وبإيقاع غنائي. ولذلك كان كثيرا ما يطلق على الملاحم اسم أناشيد أيضا. وكمثل على الشعراء أو منشدي الملاحم كان الشاعر الأغريقي المشهور هوميروس والذي تنسب إليه أكثر الملاحم في العالم شهرة وهما ملحمتا الإلياذة والأوديسا الميزة الأخرى التي تتميز بها الملاحم أنها تروي عن حدث كبير جرى في أوقات قديمة وفي أغلب الملاحم يتعلق الحدث أو الأحداث التي تروي الملحمة عنها بأمة كاملة أو شعب أو مجموعات بشرية كبيرة وبذلك تملك الملاحم صفة جماعية ووطنية وقومية ومن الممكن أن تستند الملاحم على أحداث حقيقية أصبحت منسية أو تحورت وتغيرت روايتها عبر قرون طويلة بحيث لا يصبح من السهل التكهن إن كانت أحداثها حقيقية أم هي من وحي الخيال الشيء الذي يميز الملاحم أيضا أنها تعتمد على طابع درامي شديد تخلقه صراعات كبيرة ودامية مثل حروب مع أعداء داخليين وخارجيين كوارث طبيعية أو فواجع إنسانية الملحمة الأخرى هو أن أحداثها تدور حول شخصية أو العديد من الشخصيات الرئيسية يتمتع كل واحد منها بصفات مميزة منها قوة الشخصية والقيادية إضافة إلى تميز جسدي في الشكل والقامة والقوة تمكنها من القيام بأعمال بطولية خارقة تجعل شخصيات الملحمة وأحداثها تقترب في كثير من الأحيان من الأسطورة وغالبا ما تتضمن الملحمة أيضا قصة أو العديد من قصص الحب الكبيرة تشكل هي أيضا محورا لصراعات كبيرة وخطيرة. كانت الملاحم تنتقل من جيل إلى آخر غالبا بشكل شفاهي ومما هو معروف عن الملاحم القديمة أنها ليست لها مؤلف واحد وإنما العديد من المؤلفين من أجال مختلفة يضيف أو يغير كل واحد منهم إلى مادة الملحمة الأصلية مما يجعل للملحمة صياغات متعددة تعود إلى أزمان مختلفة إلا أن الصياغات المختلفة للملحمة قد تجمع في وقت من الأوقات من قبل شخص ما يكون في الغالب شاعرا هو أيضا يعطيها صيغة نهائية وقد يقوم بتسجيلها كتابيا وتصبح منسوبه له وافضل مثل على ذلك الملحمتان الاغريقيتان الالياذه والاوديسا المنسوبتان الى الشاعر الاغريقي هوميروس وعلى ذكر الالياذه والاوديسا فانهما تعتبران من اكثر الملاحم المعروفه في العالم وإذا كانت ملحمة جلجامش والتي سنخصص لها حلقة خاصة بها من الملاحم التي اكتسبت شهرة عالمية واسعة إلا أنها لم تكن قبل اكتشافها في القرن التاسع عشر الميلادي معروفة بعد ومن الملاحم المشهورة الأخرى التي يعود زمنها إلى ما قبل الميلاد ملحمة الإنياضر للشاعر فيرجيل الذي عاش في فترة الإمبراطورية الرومانية بين عامي سبعين وتسعة عشر قبل الميلاد. وتصف هذه الملحمة الحياة الأسطورية لإنياس طروادي الذي رحل إلى الأراضي الإيطالية. كما توجد ملاحم أوروبية أخرى أحدث زمنيا منها ملحمة نيبلوان الألمانية والتي تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي وكما هو الحال في كثير من الملاحم تستند هذه الملحمة على خلفيات وأحداث تاريخية تعود لتلك الفترة كما أنها ليس لها هي أيضا مؤلف معروف بالاسم على الأكس من ذلك ظهرت في عصور متأخرة مجموعة من الملاحم قام بتأليفها شعراء معروفين واحد من الأمثلة على ذلك الكوميديا الإلهية وهي ملحمة قام بتأليفها الشاعر والفيلسوف الإيطالي دانتي الذي عاش في مدينة فلورنسا الإيطالية بين عامي 1265 و 1321 يصور هذا العمل الشعري الملحمي رحلة إلى الجحيم ثم إلى الجنة حيث يتم اللقاء مع أرواح لشخصيات متوفية في عهود مختلفة. ومن أشهر الملاحم التي ظهرت لمؤلفين معروفين ملحمة الفردوس المفقود للشاعر البريطاني جون ميلتون والتي تناول فيها مواضيع دينية مختلفة وبالذات موضوعة آدم وحواء ويعتبر هذا العمل الأدبي الكبير ليس معالج لمواضيع دينية فحسب، وإنما هو انعكاس أيضا للواقع السياسي في الفترة التي عاشت فيها بريطانيا في منتصف القرن السابع عشر، وفي أوقات أكثر حداثة ظهر العديد من الملاحم لشعراء معروفين نذكر منها ملحمة هيرمان مودوروتيا للشاعر الألماني الكبير غوتم وملحمة أويغين أونيجين للشاعر الروسي بوشكين وكما ذكرت قبل حين فأن كل شعوب العالم تملك ملاحمها الكبيرة والصغيرة ومن أشهر الملاحم من الشرق القديم هي ملحمة مهابهاراتا الهندية والتي يرجح أنها كتبت في فترة تمتد من أربعمائة سنة قبل الميلاد إلى أربعمائة سنة بعدها وتتكون الملحمة من مئة ألف بيت من الشعر. الملحمة الأخرى هي ملحمة الشهنامة في الأدب الفارسي والتي تستند على مجموعة من الملاحم القديمة قام بجمعها وتثبيتها في القرن الحادي عشر الميلادي الشاعران دقيقي والفردوسي أما فيما يتعلق بالملحمة في الأدب العربي فأن الباحثين يرون بأن تغريبة بني هلال أو ما يسمى أيضا بالسيره الهلالية تعد واحدة من أهم الملاحم في الموروث الشعبي العربي، وكانت المنظمة العالمية للثقافة والفنون اليونسكو قد اعترفت في عام 2003 بتغريبة بني هلال على أنها من روائع التراث الشعبي الشفوي العالمي.